І скажіть, чи потрібно влаштовувати параізоляцію в дерев'яному перекритті між першим і другим поверхом, якщо вони опалюються? Сьогодні ви мене дуже-дуже, скажімо так, мені радісно від ваших питань, тому що це питання їх дійсно дуже часто задають, але не можу знайти відповіді. І питання дуже влучене, тому що дійсно, ну навіщо там параізоляція, якщо у вас знизу плюс 22, зверху плюс 22, ніякої зони конденсації нема, парціальний тиск він вирівнюється, тому що рівні температури і так далі. То навіщо там параізоляція? Вона дійсно там не потрібна ізоляція потрібна тільки в тих системах, де є зона конденсації, тобто там, де може бути е, випадок. Волога з пару переходить в рідину, в жидкість, так скажемо. Тобто це мансарди, наприклад, коли може бути зона конденсації тут всередині, і щоб не було накопичення вологі, то обов'язково робиться оця параізоляція. Але якщо в нас з вами плюс і плюс, дійсно параізоляція не потрібна. Але чомусь все ж, все ж таки іноді між перекриттям коли в нас є другий поверх і перший поверх, все ж таки іноді роблять параізоляцію. І відповідь дуже-дуже проста. Це тому, що іноді другий поверх являється гостьовим. Тобто він не опалюється постійно. Він може бути холодним, заморожуватися. Тобто коли на першому поверхі живе щаслива пара, він та вона 50 років райзом, а влітку приїжджають внуки, <ріст> то верхній поверх може заморожуватися. І от в такому випадку параізоляція потрібна. Тому що тоді дійсно отут з'являється вже, може з'являтися волога, тому що парційний тиск, він більше, а на другому поверху менше. Окей?